سلاد والسلام نے رب تالا سے مانگ کر غریبی لی اور حضور پاک نے دعا فرمائی کہ باری تالا ایک وقت کی روٹی دینا ایک کی نہ دینا اگر حضور پاکڑ ہی اللہ و سلام چاہتے تو بہت پہاڑ سونے کا بن کر آپ کے ساتھ چلتا لیکن حضور پاک علیہ و سلام نے مال و دولت کے ساتھ محبت نہیں فرمائی بلکہ آقا کریم علیہ سالات و نے غربت کو پسند فرمایا اور اگر امیری مال و دولت یہ کوئی اچھی چیز ہوتی اگر اسے پیار کرنا اس کو سنبھال کے رکھنا اچھا ہوتا تو یقین جانے سب سے زیادہ مال و دولت جو ہے حضور پاکر ہی سلاط و سلام کے پاس ہوتا ہے لیکن نہیں حضور پاک ری سلاط و سلام نے غربت پسند فرمائی اور دعا فرمائی کہ بار تعلیٰ مجھے غریبی عطا فرما اور یہ بھی حقیقت بات ہے کہ جب بندے کے پاس وسائل مختصر ہو جب بندے کے پاس مال و دولت زیادہ نہ ہو تو اس کی لو جو ہے وہ رب تعلیٰ سے لگ جاتی ہے جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو سیدھا رب کے در پہ آ جاتا ہے تو غربت میرے نبی پاک رحصلاط وسلام نے دعا میں مانگی اور حضور پاک علیہ صلاحت وسلام کو بہت پسند ہے اور جتنا بھی غریب ہے جتنا بھی غربت میں ہے ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم وہ زندگی بسر کر رکھیں گے جس کو حضور پاکڑی ہی سلاد و سلام نے پسند فرمایا ہے یہ حدیث مبارک ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رد اللہ تعالیٰ ہو آپ کے دور میں زیتون سستا تھا آج کل تو مہنگا ہے لیکن اس وقت سستا تھا زیتون اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ زیتون نہیں استعمال کرتے تھے کھانے میں آپ گھی کا استعمال کرتے تھے تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ وہاں پر قحط پڑا اور تجارت میں بہت نقصان ہوا جس کی وجہ سے گھی کی قیمت بڑھ گئی اور قلت بہت زیادہ ہو گئی اور میسر نہیں تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے گھر میں زیتون لے آ کے دیا تو آپ کے گھر والوں نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ زیتون کیسے استعمال کریں گے آپ چلو ہم تو کھا لیں گے ہم برداشت کر لیں گے لیکن آپ نے تو کبھی کھایا نہیں امیر المومنین آپ کیسے برداشت کریں گے حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رد اللہ تعالیٰ عام نے آگے سے جواب دیا کہ میرے بچے بھی کھا لیں گے میں بھی کھا لوں گا تو یہ روایت کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے کہ کچھ دن زیتون استعمال کرنے کے بعد امیر المومنین کے پیٹ میں نا آوازیں آنا شروع ہو گئی اب ایک بندہ جس نے ایک چیز کو ساری زندگی کھایا ہی نہیں پھر اس کو کھانی پڑ جائے اور مسلسل کھانی پڑ جائے طبیعت تو خراب ہونی ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے جب پانچ سے 6 دن زیتون کا کھانا استعمال کیا تو آپ کا پیٹ خراب ہو گیا آوازیں آنے لگ گئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ امیر المومنین امیر المومنین آج کے ہمارے اس دور میں آپ دیکھ لیں جیسے ہمارا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے ریا کا حکم ہے ویسے امیر المومنین آپ نے اپنے پیٹ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اپنے پیٹ سے باتیں کر رہے ہیں تو جتنا مرضی شور مچا تو جتنا مرضی شور کر لے ملنا تجھے زیتون نہیں ہے گھی تجھے اس وقت ملے گا جب میرے نبی پاک علیہ و سلام کی ساری امت کو گھی مہیا ہوگا اس سے پہلے نہیں ملے گا تو صاحب ذرا اس حدیث مبارکہ کے ساتھ اپنے آپ کو دوڑائیں نا اس زمانے میں دیکھیں نا کہ آج کے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہم ٹھیک ہے جی خود کھا لیا خود اچھا پہن لیا ٹھیک ہے ہمیں کیا حضرت جو جیسے ہوتا رہے جو جیسے کرتا رہے ہمیں کیا کسی سے